Hello! A nevem szerá, és gondolom, hogy érdekli a fogyókúra megtalálása. Tehát, mielőtt megvásárolná ezt a terméket, maradjon a videó végéig, ahol elmondok mindent, amit a Ketolájtról tudnia kell. Nagyon fontos figyelmeztetéseim is vannak, ezért nagyon figyeljen arra, amit mondani akarok, hogy ne pazarolja a pénzét, és ne tegye kockára az egészségét. Tehát mi a Ketolájt? A Ketolajt egy fogyókúrás kiegészítő, amelyet azok számára hoztak létre, akik frusztrációval és kudarccal szembesültek fogyási kísérleteik során. A Ketolajt erős természetes antioxidánsokat tartalmaz, amelyek eltávolítják a méreganyagokat a szervezetből, gyors és természetes fogyást biztosítva. A túlsúlyos emberek nehezen kezdenek elfogyni. Még ha kiegyensúlyozottan táplálkozik, csökkenti a kalória és rendszeresen mozog, akkor sem biztos, hogy eléri a kívánt eredményt. Ha még mindig nem tud fogyni az étkezés és a testmozgás segítségével, akkor fontolja meg a fogyókúrás étrend kiegészítő szedését. Ebben az esetben a Ketolajt a legjobb megoldás. A Ketolajt energialöketet ad, hogy a fogyókúrás céljaira koncentrálhasson, és megakadályozza, hogy napközben elfáradjon. A kiegészítés termogén zsírégetői és energiáfokozói olyan teljes megközelítést kínálnak, amely felgyorsítja a zsírégetési folyamatot, és lehetővé teszi, hogy gyorsabban érjen el eredményeket, mint a diéta és az edzés önmagában. A ketolajt elnyomja az éjséget, serkenti a hőtermelést, elősegíti a zsírégetést és energiát ad. Ennek eredményeképpen fogyni fog, javul az önbecsülése, képes lesz viselni a már nem megfelelő ruhákat, és mindenki azt fogja mondani, hogy milyen karcsú és gyönyörű. Azt is észre fogja venni, hogy a hangulata és a kedélyállapota nagymértékben javul. Azáltal, hogy a zsír leolvad a hasáról, hátáról, kombiáról, karjáról és arcáról, fiatalnak, magabiztosnak és könnyednek fogja érezni magát. A Ketolajt jó értékeléseket kapott az orvosoktól a világ minden tájáról, ami ismét megerősíti annak magas minőségét és hatékonyságát. A gyógyszer természetes és jó minőségű és nem okoz semmilyen mellékhatást. Az ügyfelek elégedettek a Ketolajt termékkel és sokan már hosszú ideje használják. A Ketolajt használatával kapcsolatban egyértelműen meg kell állapítani, hogy a jó és tartós hatás rendszeres és helyes használatot igényel. A vállalat azt javasolja, hogy a felhasználók vegyenek be naponta kétszer egy kapszulát étkezés közben egy pohár vízzel. De nézd! Ha meg akarja vásárolni a Ketolájtot, fontos figyelmeztetés, amit tudnia kell, hogy legyen óvatos a weboldallal kapcsolatban, ahonnan a Ketolájtot megvásárolja, mert a Ketolájtot csak a hivatalos weboldalon értékesítik. Ez a kiegészítés, amelynek sok sikere van, ezért sokan sok üzletben hamisítványt árulnak. Ezért, hogy segítsek neked, a videó leírásában megadtam a hivatalos weboldalra mutató linket, így biztos lehet benne, hogy az eredeti terméket kapod. Csak kattintson a linkre, és átirányítjuk a gyártó hivatalos weboldalára, ahol leadhatja megrendelését. Miután kitöltötte az űrlapot, várjon egy ügynök hívására, aki megerősíti a megrendelését. A termékért csak akkor kell fizetnie, amikor otthon megkapja azt. A Ketolajt most 50%-os promóciós áron kapható. De siess! Világszerte emberek ezrei fedezik fel a Ketolajt csodálatos hatásait, és egyszerre akár hat vagy több egységet is rendelnek. A termék minőségének megőrzése érdekében évente csak 1500 darabot gyártanak. Ez azt jelenti, hogy a kereslet gyorsan meghaladhatja a kínálatot. Tehát gyorsan kell cselekednie, hogy megvásárolhassa, mielőtt a készletek elfogynak. Szóval, ennyi. Szerettem volna rögzíteni ezt a videót, először is azért, hogy elmondjam, hogy óvatosnak kell lend a weboldallal, ahol a ketolajtot fogod megvásárolni, és ha megveszed a terméket, pontosan végezd el a kezelést, és vedd komolyan. Ne feledje, hogy a túlsúly megfelelő kezelés hiányában súlyos szövődményeket okoz az egész szervezet számára. A jövőbeni helyrehozhatatlan következmények elkerülése érdekében mielőbb kezdje meg a kezelést. Nagyon remélem, hogy ez a videó segített neked, és remélem, hogy a Ketolaj tényleg sokat fog segíteni az egészséged javításában. Köszönöm szépen, hogy megnézted!